Välkommen! Eh, idag ska vi prata om vad en professionsvetenskaplig artikel är för någonting. Eh, och jag heter Karin Stolpe. Och Jag heter Gunnar Höst. Och Vi arbetar båda två på NATID, nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Så Vad är egentligen syftet med en professionsvetenskaplig artikel? Tanken med professionsvetenskapliga artiklar är att de ska stärka professionen. Och det kan de göra genom att bidra med ett professionsspråk och även att bidra till en vetenskaplig grund för professionen. Sen så kan vi också säga att den professionsvetenskapliga artikeln ska bidra till att tillgängliggöra forskning. Och tillgängliggörande bygger på att vi använder ett relativt enkelt språk när vi skriver en professionsvetenskaplig artikel. Tillgängliggörande handlar också om att det är en begränsad längd på den här texten. Och sen eh, behöver det också finnas ett fokuserat, professionsinriktat budskap i texten. Vi brukar också prata om tillgängliggörande i form av att det ska finnas eh, som fri tillgång Väldigt mycket av den vetenskapliga forskningslitteraturen finns bakom betalväggar. Men här pratar vi om att det ska finnas fritt tillgängligt för eh, den som vill läsa. Så vad är då egentligen skillnaden mellan professionsvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar? Eh, då finns det ett antal olika eh, saker som skiljer dem åt eh, och en av dem är att eh, de skiljer sig åt i dispositionen och vi kommer att prata mer om det i en annan film. Ehm, tanken är att språket ska vara lättillgängligt. Eh, både när det gäller meningsbyggnaden men också tilltalet i språken, språket. Ehm, och en annan sak som skiljer sig åt är vilken funktion som referenserna har i texten. Professionsvetenskapliga artiklar lånar ganska mycket från eh, Eh, populärvetenskap men det finns också viktiga skillnader mellan professionsvetenskap och populärvetenskap. Och en sån viktig skillnad är just vilken målgrupp eh, den här artikeln vänder sig till. Så Om vi pratar om en populärvetenskaplig artikel så vänder sig den till en bred allmänhet eh, till folk eh, överlag. Men en professionsvetenskaplig artikel vänder sig till en väldigt specifik målgrupp. Och i det här fallet som vi pratar om så är det just lärare och förskollärare som är den specifika professionen. Dessutom så behöver en professionsvetenskaplig artikel kunna göra att man som läsare kan värdera den forskning som finns presenterad. Man måste kunna vara en kritisk läsare. Man måste få ta del av tillräckligt mycket information för att kunna värdera forskningsresultaten. Och sen precis som vi sa inledningsvis så behöver den också bidra till ett professionsspråk. Det innebär att eh, alla termer och begrepp eh, inte får rensas bort utan de som är specifika för professionen och som är viktiga för professionen måste finnas kvar. Så nu vet vi lite mer om vad en professionsvetenskaplig artikel är för någonting. I de följande filmerna så ska vi nu ge lite verktyg för hur man skriver den här typen av text.